Prvo su kote gaješi ili kako ko zove kote oruši. Inim začin. Jedan. Dva. Dvi. Jedan. Dva. Dvi. No. Jedan. 3 1 2 Hajde, 1 2 3 Šo 1 2, 3, 8, dan. pa. je. delta. i dva. taj bre. pači on se sastoji iz toga da krenete kao u tenka, pa se vratite u ili. Dakle, znači, prvo ste probali ili mi, pa stalno probali tenka. A kad što nje krenete u tenkad ten, pa se vratite u jedini, to je gledova. 1 2 3 Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. je ta. Znači probajte, ja sam usporio na kraj jer da vidite, dom da svaki put mora bude drugom grupom.